Українське слово «воля» багате, воно вбирає в себе різні сенси, щонайменше три. Прагнення, силу і свободу. Купуючи цю монету, ви робите нашу свободу сильнішою.